Дуже часто, читаючи книжку, написану іноземним автором, люди не задумуються, що насправді не читають не лише автора, а й певну мову перекладача і бачать це через певну якось призму перекладацьку. Показати світу тих, чиї імена друкують поряд з іменами іноземних авторів і завдяки кому літературні герої промовляють українською до наших читатів. А ще згуртувати професійну перекладацьку спільноту та популяризувати літературу. Ось така амбітна мета у фестивалю «Транслаторіум». На сьогодні це єдиний такий фестиваль в Україні, який присвячений саме художньому перекладу. Але разом з тим ми не лише проводимо якісь освітні події, ми говоримо, що ми маємо фестивальний формат, відповідно залучаємо різні види мистецтва, говоримо про переклад у дуже широкому сенсі, як про спосіб сприйняття світу, про переклад між різними видами мистецтва. І таким чином залучаємо широку аудиторію. Літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» п'ять років тому заснували дівчата перекладацької групи «Вербація». Кажуть, свого часу у студентські роки їм вкрай не вистачало таких подій у рідному Хмельницькому. Відтоді фестиваль гріз та розвивався, розширювалася географія його учасників, а ще додались мистецькі проєкти. Цьогоріч спеціально до фестивалю молоді українські композитори створили музичний твір на основі роману письменниці Софії Андрухович Амадока, перетворивши літературний твір у музику. Ще одним із проектів фестивалю було створення муралу на стінах Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. Ми хотіли попрацювати безпосередньо з бібліотекою як місцем, де зберігаються книжки, де люди... Люди працюють з величезною кількістю текстів, тому що саме це приміщення, воно було сірим і не надто привітним для особливо юного читача. Ідея малюнку належить художниці Богдані Давидюк. Аби встигнути до відкриття фестивалю, над муралом вона працювала і в холод, і в спеку. Ідея про перекладання, ідея про виникнення мови, знаку, і те, що це є саме бібліотека. Юнацька, і як може зображення теж допомогти підсилити вхідну зону власне до самої бібліотеки. На три фестивальні дні до Хмельницького приїхали відомі перекладачі, літератори, витавці та митці, а письменник Юрій Андрухович представив свій переклад шекспірівської п'єси Король Лір, який нещодавно вийшов друком. У Хмельницькому відбувається цілком унікальний фестиваль де багато присутніх, як мінімум, творчо цікавляться перекладом. А як максимум самі перекладають, самі працюють у цій царині. Тому це, на мій погляд, дуже була гарна нагода трошки розповісти про свою роботу і трошки цим поділитися. Організатори Транслаторіуму впевнені, саме переклад дає змогу бачити світ у всій його повноті та різноманітті. Та чекають усіх небайдужих до літературної справи наступного року у Хмельницькому.